זה כבר ההתחלה של השיר הבאה. כן, זה כבר ההתחלה של הלאית הבאה. פה אנחנו מקליטים את כל השירות שלנו על זה. הקליטו סטטיק ובנהל כמובן. אחד יושב פה, אחד יושב פה, וככה הם הפלאפונים, הם אני שם להם פליי למוזיקה, והם יושבים השיר. השיר. הם כותבים ומלחינים, וגם ישירו ויוציאו חשבונית להורים של הבת מיצבוש. והוא מאבד, הוא מפיק ש... מה זה בעצם אומר? שרו לי אה... זה כאילו הדבר הראשון באמת, כשהוא לי זה כבר ככה, שהוא זה, כבר אוטומטית. תוך כדי אפילו לא חושבים על זה, אין מה לחשוב על זה, פשוט זה משהו. נשמע פשוט, ובכל זאת זה קצת כמו שף עם יד לטבלינים הנכונים. חומרי הגלם שם, אבל תדמיינו את המנה לפני... ואחרי... כל שונה. בתור המאנדס וביחסים הנרקמים בשעות המאה,